А щось новеньке є? Є. Да, я, ну, раніше, ну, я виріс при Радянському Союзі, то якось на, на слуху більше була російська мова, тому і писав більше російською. Мене мати з Росії. Але що, зараз почав переходити на, писати українською і ну, в принципі виходить. Можеш Деякі... зараз українською щось виконати з, того, з нового свого? Чи ще воно в процесі? Ну, не, я уже готов полностью помню всю песню. Пожалуйста. не верю між нами це відбулося, здійснив свою мрію. Я гладив твоє волосся, цілував твої очі, І твої ніжні руки обіймав пести в плечі. Ніч дарує чарівні звуки. Звісно скажу, знати дай, Чи для тебе щось важу. Ти як дим, З'являєшся і зникаєш, І як він, Ти мабуть кохав. Що змогу на відстані ми лишились, дарує нам змогу і каже, що помилились, сумна та сердита, ще й несправедлива доля була б вона вбита, якби моя воля. Для тебе щось важу, Ти як дирек З'являєшся і зликаєш, І як він Ти, мабуть, кохав. Дякую. Така пісня. Дякую. Фрагмент називається. Фрагмент з особистого життя чи просто за... да? з особистого, mm -hmm. так? Ну, почуття вирвують. Так? Ну, так, да, ця пісня така, вона, як я вже говорив, на, на одному подиху, вона mm -hmm. вийшла. Це перша пісня на українській мові. Mm -hmm. А скільки загалом пісень у твоєму творчому? арсеналі, власних пісень? Ну, скажімо так, повноцінних десь, я навіть і не рахував, десь в районі 50 є угу. різних, угу. на декілька альбомів вхватить, угу. в принципі. А друзі виконують твої пісні? Так, да? дуже часто. І, ну, мені, мені подобається, коли збирається коло друзів і дехто підспівує, там, допомагає навіть. Це... Угу. Це гарно, коли в два голоса є друзі, які вміють співати. Про власний альбом рієш? Ну, як кожен музикант. Він буде обов'язково, так? М -м, надіюся. Головне поставити мету і ти до неї обов'язково буде.